Har du pratat? Mamma, prata? Mamma, alltså jag kan mm. göra det. Okej. Okay. Jag, jag trodde inte det var sant. Det är sant. Men pappa jag är fortfarande dina och Det har vi alltid varit. Jag vet. Pengar är en viktig va. Utan pengar har ditt liv inte varit likadant. Inga sommar i härgården. Ingen egen lägenhet i Palma. Ingen egen bil. Man måste helt enkelt offra lite för att, för att vara rik. Men om man måste välja mellan pengar och kärlek, vad väljer man då? Alltså, jag valde ju kärlek. Men lyckligtvis var jag och Rickard rik, så jag fick båda. Jag behövde inte välja. Men det behöver inte du heller. Jag har att Matstorfs ästa son var sin i nu igen. Jo, du menar Percivald? Ja vadå, han är väldigt stilig. Men det är också säger att kärlek kommer och går och det enda som består är ju familjen. Du och jag och nu i papsen. Vi måste... Vi måste hålla ihop. Kolla här vilket... vilket bredintid. Vilket bredintid, mamma. Vi förstår att det är svårt, men vi vill att du är på vår sida i allt det här. Jag förstår, men alltså, jag måste typ gå på en promenad eller någonting. för att alltså, det här är bara för mycket, så jag, jag måste tänka. Vart sa de att vi skulle gå? Är vi kartan och skicka så skulle det vara ditåt? Jag undrar vad som kommer att hända nu. Kommer ljudet ställas inför evigt? Det är i sådana fall inte att snuta Alltså, det hade jag inte inte blivit som djup Tomten var ju den där på sedan. sidan Är man kapitalist så är man Och tal om kapitalister, är inte det där vlogger? Alla, ducka, ducka, ducka, ducka Ulle, vad fan gör du? Nej, min sista fönst Va? Lisa. Ulle Förlåt Felicia, jag förstår att du inte vill prata med mig just nu, men jag måste verkligen säga det här. Men alltså, Oli, jag tror att typ liksom verkligen inte vill prata Vänta. Alltså, jag fattar att jag förstör för dig och allt det ni föräldrar. Förlåt, verkligen. Men jag var tvungen att göra det nu, jag tror att du förstår varför. Jag önskar bara att allt hade kunnat sluta annorlunda. Är det är någon som pratar vad som händer. Shh. Vad säger du? Saknar du Felicia? Du kanske inte kan förlåta mig, men jag tyckte vi hade någonting. Tänker du bara förneka det? Men alltså, jag måste hålla upp med min familj. Du kan inte förvänta dig att jag ska välja dig över min egen familj. Jag kanske inte är tillräckligt rik för dig, eller tillräckligt känd, eller tillräckligt creddig. Men vad är egentligen viktigast för dig? Pengar eller kärlek? Förlåt, vi... F fortsätt. Hej då, Ole. Ja, vad är det där då? Är det okej? Fillise på magnat! Fienn ronler! Fienden! Det är med, vi tar det senare. Jag tycker vi bara går vidare. Men, vänta vad är ni alla nissar? Nej, nej, men de mannen har inte kommit. Men, när skickar ni ut kallelsen? Ja, efter att ni ringde förstås. Va? Det kan inte vara okej. Det är alldeles för kort tid ju. Men men de har säkert en plan. Nej, nej, nej, nej, det här är inte okej. Det här är inte i stadgarna. Motion om att sätta paragrafrytten i skavron. Motion accepteras av stämman. och förs fram i för samtliga. Vänta, nej, nej, nej, ni får inte göra så här. Ni kan inte bara hitta på en motion mitt under stämman! Ja, ja, ja, motion, blir inte det jag Då yrkar jag på att eh, lägga till en ötsas på godtycklig motion om att sätta paragrafriktaren i skamron! Vad fan... Beviljas! Några för! Ja! Ja! Och några däremot! Ja! Ja, du, du, du har inte rösten! Det var allvar aldrig fick! Och dessutom har vi inte satt av röstlängd! Tyst på dig! Motion beviljas! Sätt dig i skamron! Yes. Jag yrkar på att sätta på honom med en strut. Där Emil, vart går du någonstans? Alltså, även om det är bullshit så kan jag inte bara bryta mot stämmobeslut. <skratt> <skratt> <skratt> um, du är man i fruminaden? Ah, ja, det är bra. Uh, och jag har bestämt mig. Jag är med. Hashtag står oh, jag i din familj. Ja, jag ska tweeta någonting. Nej, nej. nej. inget mer skjutband nu, pappa. Okej okay, då. Förresten vi har en överraskning Så här, jag tänkte att för att för att vi ska allesamt igen Och för att glömma bort att det tog oss som har hänt så... Ska vi jul i Palma? Va? Oh my god, på riktigt? Bara vi? Utan mormor? Utan mormor, allt fri. Ja, och mamma har ju tänkt lite Och med tanke på allt som hände på senaste tiden Så kanske det är bra att vi bara tar några veckor och slappnar av Hopp att äta god mat lika drinkar på stranden Alltså det här låter helt perfekt, när åker vi? Mm, pappa jag tänkte åka redan om åren byttig du packa till det Jag smål har planerat in en fika med Ofelia i morgon eftermiddag Kan inte jag åka ner på fredag istället? Ska du åka ensam på själva julafton? Ja men det går bra pappa Särskilt om jag får låna BMW till polikpatsen Självklart Gunnen Ja men då så, då säger vi så En vegan Christmas i Palma vad mer kan man säga? Inget mer, mamma. Inget mer. Ja, då ska vi ta och bestämma den här tråkiga formalen. Vi behöver en mötesordförande! Jag har nog dig till mötesordförande. Ja med! Nå, jag har förslag på sekreteraren! Alltså, om ingen annan vill vara så antar jag att jag kan... Då behöver vi två stycken rösträknare också! Har vi äh, några frivilliga? Jag? jag. Du? <laughs> Förslaget antas! Några för? Ja. ja! Förslagen går igenom! Då ska vi bestämma röstlängden! Eh, men hur ska jag föra protokoll egentligen? Vi skriver direkt på papper så man slipper använda skrivare eh, Oj, okej okay. Tänk på att inte låta för mycket Får vi rösta? Nej! Bara vi nixar! Varför göra? För att ni inte är nixar får tomten inte rösta? Men vad är det här för stämma egentligen? Man är tyst i skramrådet! Man ska ha yrken och yttrande rätt i Nej, men Okej, så det finns det finns tre nyssar, Bara två kan rösta. Så det är röstlägden, är ni med? Ja. Mm -hmm. Va, vad gör jag? Jag har inget att göra. Inte jag heller. Jo, ditt jobb är att vara tyst. Kan inte vara typ utslagsröst? Det har aldrig skett förut. Mm, det, men alltså, det här är ingen vanlig stämma, men det blir jag som har utslagsrösten. Kan inte rösta om det? Ja! Ja, okej, då. Någon för? Ja! Någon däremot? Ja! Jag... Voter i! Jag, jag fick det till en för och, och någon emot. Jag fick det till 1-1. Ja, ah, just det. Jag missade den hade en annan is nu. Gör det Då blir det två för och en emot. Förslaget på Viljas! Till den sista formalien, då! Uh, har stämman sammankallats på ett korrekt sätt? Ja! ja. Vad står i stadgarna? Mm. Att inbjudan måste skickas ut åtminstone två månader innan stämman. Aha! Det betyder att den här stämman är ogiltig och jag behöver inte på mig den här struten Förutom i det eventuella fallet att tomten har dött mindre än två månader innan julafton Fan Ska jag skriva att Emil sitter i skabron? Ja, det, det stämmer och beslut på det Nu till det vi är här för Vi måste välja en ny jultomte Oj, vilket formellt avsnitt. Ja, men det måste ju vara när det är stämma och allt. Ja, men jag förstår inte hur den där, den där nissen orkar med den där tråkiga byråkratin. Nej, men jag tyckte det var ett roligt avsnitt ändå. Mm? Jag säger öppna er två. Har du någonsin varit i någon, någon sån formell eh, stämma? Ja, nej, eller alltså det mest formella jag var med om när jag blev äh, det, åtalad för äh, försäkringsbedrägeri. Ja, oj, men hur gick det? Ja, nej. Alltså jag får inte säga så mycket om det nu, det är ju uppe i hovrätten och allt sånt där, så... Ja, Förstår. Vad spännande då? Jag önskar att mitt liv kunde vara lika spännande. Ja, men det kan vi ordna. Mm. men inte förrän vi öppnar dagens lucka. Nej, men vänta. Vi måste rösta först. Ja, såklart. Mm. Alla som är för att vi nu ska öppna dagens lucka säger ja. Ja. Ja. Någon är emot? Finner bifall. Ja, oh, lucka 22 är här. <skratt> det är ju Emils ut. Ja, Han passade mycket bra i den måste jag säga. Ja, jag tror att det är så att han brukar ha den. Om du mm. förstår vad jag menar. Ja, eh, det vi ska göra nu är bara att se fram emot morgondagens avsnitt. Ja, men det tycker jag vi kan avsluta. Vi kan förklara lucköppningen avslutad. Mm. Härmed förklarar jag dagens lucköppning avslutad. Och beslutar att vi ses igen imorgon